في الكون وتتغير كواكب في السماء ونجوم وتلبس بنتنا طرحه وتزهر كلها الديره لأن الليله غير الأمس ولأن الأمس غير اليوم كيف نقولها تغير كواكب السماء والنجوم وتلبس بنتنا الطرحه وتزهق الهادي ولاني الليله غير الامس ولاني الامس غير اليوم كفايه نقولها تراها زفه النيره تعالي يا فتاه بنت عيونك جميله العرب تعالي الف بس الف بس الله عليكم الف كبيره عروسه وعرشك الغيم ما هزفك النيه عجيبه ليله الزفه رهيبه وكل شي مرسوم كان الدنيا ما زفت احد غيرك ولا غيره من اول هتفاصيلك الى فستانك الموسوم الى حد الشموخ اعتنا حسنك وتأثيرك رهيبانك <تصفيق> رهيب وكل شيء معسوم كأن الدنيا ما زفت أحد غيرك ولا غيرك make it Michael تغيرت السما والنجوم، تلبس بنتنا بنتنا بفرحة وتزهر كلها الديره تهدي الليلة لأن الأمس, الأمس غير غير اليوم جاي نقولها يا ناس تراها زفة لأنك أغلى ما عنده سرق لك من عيون النوم وسهر يقطف من إحساسه شعر مذهل في تعبيره كتاب لك يا بعد دنياي ايديني في ايدينك دوم وأنا عبد العزيز اللي حياته نبضة منيرة، يوم اغلى لك من عيون النوم وسهر يقطف من احساسه، شعر مذهل في تعبيرة، يا <تصفيق> مع يديني في ايدينك دوم وانا I'm gonna go didn't need